Hrabar, sladak i lijep Akita pas je odani i zaštitnički nastrojeni kućni ljubimac. Želite li vidjeti slike i karakteristike Akita pasmine pasa? Naravno da želite i zato ste ovdje, zar ne? Pogledajmo karakteristike Akita pasmine pasa. Prva karakteristika, težina. Mužaci Akite teže od 34 do 59 kg. Ženke Akite teže od 32 do 50 kg. Druga karakteristika, visina. Mužjaci odraslih akita psa visoki su oko 64 do 71 cm. S druge strane ženke akita psa narastu oko 58 do 66 cm. Koliko dugo žive akita psi? Akita psi žive oko 10 do 13 godina. Kakav je karakter pasmine pasa? Karakter Akita pasmine pasa je izuzetno dobar za psa čuvara. Radi se o samostalnom, mirnom i opreznom psu. Također ovi psi spadaju u agresivne pasmine pasa tako da je svakako neophodna rana socijalizacija. Akita psi su zaštitnički nastrojeni, poslušni, osjetljivi, oprezni, neovisni, mirni, odani i hrabri. Kada šećete akita psa, svakako se preporučuje da ga držite na uzici jer ovi psi rijetko laju i napadaju bez upozorenja. Ne preporučuje se početnicima, ali uz radnu socijalizaciju i dobrim postupanjem ovi psi bit će dragi i nježni prema svim članovima obitelji te će vas uvijek slijediti i štititi. Peta karakteristika, karakteristične bolesti pasa. Na popisu rizičniji bolesti nalazi se nadatost, displazija kukova, bolesti očiju i štitnjače. Potrebno je pratiti simptome te obavljati preventivne preglede kako bi Akita pas ostao zdrav i sretan. Šesta karakteristika, briga. Nisu posebno aktivni psi. Ipak zahtijevaju barem jednu vježbu hodanja na dan. Mogu se prilagoditi raznim životnim uvjetima poput života u kući ili pak vani na raznim vremenskim uvjetima. Znači li to da ne zahtijevaju pažnju vlasnika? Naravno da ne, a kite ne mogu dugo vremena provoditi same. Ovi psi žele ugoditi vlasniku i zahtijevaju pažnju, a nedostatak pažnje rezultira destruktivnim ponašanjem i agresivnošću. Sedma karakteristika, hrana za pse. Potrebno je da hrana bude kvalitetna i da zadovoljava nutritivne potrebe psa. Kod rijetkih slučajeva može doći do problema s prekomjernom težinom tako da pripazite na hranu s puno masnoće. Oko 7 godine života svakako prijeđete na slabiju odnosno niskokaloričnu hranu kako biste izbjegli bolesti bubrega. Osma karakteristika, dresura pasa. Radi se o neovisnim i tvrdoglavim psima, tako da je potrebno pristupiti dresuri u ranijoj dobi i biti dosljedan. Akita psi ne reagiraju dobro na oštre metode treninga. Iako su kao kućni ljubimci Akite vrlo tvrdoglave, moguće ih je u naučiti mnogo zahtjevnih trikova. Dakle, dresura Akita psa zahtjeva poznavanje tehnika dresure pasa, emotivnu suzdržanost vlasnika, rad s poštovanjem, i puno vremena. Ukratko, akite psi su izuzetno slatki, lijepi, odani i hrabri čuvari. Samim time pogodni su za osobe koje traže pse čuvare koji ne zahtijevaju puno brige te mogu podnijeti razne vremenske uvite. Pogledajmo sada slike akita psa. Slika štenca akita psa. Slika akita inu psa. Slika američkog akita psa. Kako biste saznali više o kitapsu psu, pogledajte člana koji sam izradio za vas detaljnim opisom Akita pasmine pasa. Link je u opisu videa. Ako vam je video bio koristan i dobar kliknite like i pretplatite se kako ne biste propustili nove u budućnosti. Začuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima. Lijep pozdrav!